ہاں جی نو سد کی اداس ہے اور 14 اگست کے حوالے سے چودہ اگست آئیے عہد وفا کرے نامن سے وطن پہ دل واپ شدہ کرے شاداب یہ چمن کو پوشا رہے سبھی شاہداب یہ چمن کو پوشا رہے سبھی اپنا آج تلاش بہار میں خزاں سے نبھا کرے عالم دہ ہے تماشا بنے ہوئے اقوام عالم में ہے تماشا بنے ہوئے بہت ہو چکا خدارا نہ اور دوسوا کریں ہم ادا کرے نادان کی کو چھوڑ کر نادان تروں کی نادان رہے نکوشے قدم پہ چلا کرے نا محفوظ کی اطاعت کو چھوڑ کر قائد کے ہم نے قدم پہ جلا کریں محر و کا ابوشن ہے نفرتوں کے سائے لے محر و وفات کا روشن ہے نفرتوں کے سائے لے اونچے محبتوں کے ہر سنگ ہوا کرے غیروں کے نظریات کو دل سے نکال کر لہروں کے نظریات کو دل سے نکال کر اقبال کے بیان پر چرچا کیا کرے بدرو تاریخ ہے ہماری بدرو, بدرو نین و خیبر تاریخ ہے ہماری ہر دور ہر روز ذکر ملتے پیدا کیا کریں کرے ظلم و ستم کے دور میں زندہ ہے ظلم و ستم کے دور میں زندہ ہے ہم نسیم کیونکہ نہ پاک کی ہم کو صدر <تصفح>